سلام عليكم جميعا، النهارده هنتكلم على العربية الرائعة دي سوسوجي سياز واللي للأسف من وجهة نظري توكلها ظالمها بشكل كبير جدا زي ما ديزاير وسويفت لقت شباك مظلومين جدا في السوق المصري للأسف ومش محققين الانتشار رغم إنها عربيات اعتمادية ورائعة جدا، طبعا الفئة اللي هوريها لحضراتكم دي هي فئة الجيل اكس. الفئة التانية واللي نزلت لأن الفئة الأولانية يتأخر فيها شوية مش هينزلها دلوقتي. وزي ما حضراتكم عارفين ان اعلن عن التسعير بتاعها ألف جنيه طبعا العربية مشهورة جدا باعتماديتها وبتميزها لكن يعيبها بصراحة الوكيل ويعيبها انتشار القطع غيرها وبعض الحاجات كده اللي تزعل لكن في المجمل العربية اعتمادية ورائعة وبتقدم لك مساحات وبتقدم لك احتياجاتك بشكل كبير جدا برضه من الحاجات الغريبة في التوكيل انه فتح باب الحجز على العربية برسوم 20,000 جنيه قبل حتى ما يتم الاعلان سعر العربية وده كده حاجة غريبة ويمكن تدعو للشك شوية لان انا جالي من الوهلة الأولى كده احساس ان هو عايز يقيس اقبال الناس على العربية دي وبناء على كده يسعرها التسعير بتاع العربية مش مش منصف اعتقد الناس كانت محتاجة انه يكون اقل من كده لان احنا متوقعين الفترة الجاية دي لو حصل اقبال عربية يبقى في اوفر برايس وهنسمع اسعار ثانية جدا وبرضو مستغرب من عدم نزول فئه الفئة, الفئة, الفئة ستاندرد او الجي ال لان الفئه دي هتفرق مع ناس كتيرة جدا واعتقد ممكن سعرها ينزل فرنش من 230 ل 240 الف جنيه وده ممكن يكون سعر ممتاز لناس كتير برضو من الحاجات اللي استغربتها نزول العربيه من غير الالكتروني او السابات الالكتروني وده شيء فاجئني بصراحه رغم ان خلاص برنامج السابات الالكتروني بيعتبر شيء اساسي في اغلب العربيات دلوقتي عموما خلينا نتفرج على الفئه دي زي ما حضراتكم شايفين كده ده شكل الواجهه الاماميه بتاعتها وهنلاقي البرواز النيكل ده موجود مع الفوج لايتس موجود في الفئه دي الفئه الثانيه وكمان زي ما حضراتكم ملاحظين طبعا الفيس ليفت اللي نزل في 2019 ده هنلاقي ان الشبك الامامي في نيكل من فوق ومن تحت وبقى متصل بالفانوسين وادي الجنود الجنود 16 بوصه طبعا الفئه الاولانيه بتكون جنود 15 بتكون اصغر زي ما حضراتكم شايفين شكل فتحات الهويه الجديده والمرايات في الفئه الثانيه دي بتكون ضم كهرباء وفيها اشارات والعربية بتكون كيلس انتري. لو جينا بصينا ورا نلاحظ طبعا من الحاجات اللي هتلفت نظرنا النيكل برده اللي حوالين العواكس اللي ورا والحساسات الخلفية دي موجودة برده في الفئة الثانية بس والكاميرا الخلفية ونور الستوب العالي طبعا. طبعا بالنسبة للبنزين العربية ممتازة لأن اللتر الواحد يمشيك حوالي 19 كيلو ونص فمعنى كده إن استهلاك البنزين يكاد يكون أقل من 5 لتر ونص. تعالوا بقى آه ندخل العربية ونشوف من جوه. طبعا الفرش ولون البيج ده بيكون مميز جدا في الفئه الاقتصاديه دي بيديها طبعا يعني قيمه عاليه جدا وبيديها جمال بشكل كبير جدا هنلاحظ طبعا الازاز اوتو في الستار بس وطبعا الحاجات الجديده هي الشاشه الاربعة 4 بوصه اللي موجوده في العدادات دي وموجود طبعا التحكم في البلوتوس والميديا في الجنب ده والجنب الثاني فيه التحكم في مثبت السرعه طبعا زي ما حضراتكم شايفين الفئه الثانيه دي نزلت بشاشه مع العلم ان الفئه دي في الخليج نزلت من غير شاشه لكن فيها اوبشن ثاني للمرايا الداخليه بيكون طبعا تعتيم ذاتي وبيكون فيها شاشه صغيره بتجيب لك الكاميرا الخلفيه لكن شيء ايجابي اخيرا من الوكيل انه جايب الفئه دي هنا في مصر جايبها بشاشه والتكييف برده بيكون بشاشه صغيره ديجيتال اوتوماتيك العربيه من وجهه نظر بتقدم قيمه عاليه جدا مقابل السعر تعالوا كده ننزل نشوف الكاب هولدرز اللي موجودين هنا وليهم غطوا وحاجه شياكه بصراحه وادي شكل الفتيس الاربع سرعات طبعا العربيه بتكون 1500 سي سي ويمكن ده شيء اتحسن فيها شويه لان النسخه اللي فاتت كانت 1400 سي سي بس والموتور ده بيكون اربعه سلندر ستاشر صباب بيخرج 104 حصان عند 6000 لفه في دقيقه وعزم دوران ميه تمانيه وتلاتين نيوتن عند اربعتلاف وربعميه لفه في دقيقه ويمكن بيظهر كده قدامنا من الارقام ان عزم الدوران بيخرج متأخر شوية وده بيخلي أداء العربية مش بالشكل المطلوب لكن نرجع نقول ان في إفيه اقتصادية يعتبر شيء متوقع يعني. طبعا أقصى سرعة للعربية 190 كيلومتر والعربية بتوصل من صفر ل 100 كيلومتر في 12 ثانية تقريبا. والفتيس بيكون أوتوماتيك اعتيادي في في تي من أربع نقلات. وساعة خزان البنزين بتكون 42 لتر. وطبعا من الحاجات اللي بتميز العربيه دي في السوق المصري ان ارتفاعها عن الارض مناسب ارتفاع 17 سم تقريبا طبعا بلد المنشا اليابان لكن طبعا بتقفل في الهند. عربيه بتديك مساحات تخزين كويسه جدا طبعا العربية منافسينها كتير جدا في الفئة دي هي في فئة السيدان التحت تحت المدمجة فنلاقي اول طبعا واقوى منافسينها في فئة تيبو وطبعا بيجو 301 والهايمداي القديمة الجمل اتش دي ومن وجهة نظري انها بتتفوق عليهم في نقط كتير جدا تعالوا شوفوا المساحات الخلفية عاملة ازاي العربية واسعة جدا يا جماعة وادي فتحات تكييف الخلفية وفتحة 12 فولت وكمان نفل في مش عالي قوي فالعربية مريحة وفتحات تخزين فيها حلوة وحتى لون الفرش والفرش الجلد البيج ده حاجة مميزة جدا جدا التخشيد ده طبعا مميز جدا في الابواب وفي التابلوه من الحاجات اللي عجباني اوي في العربية مساحه الشنطه بتكون خمسمائة وعشرة لتر مساحه كويسه جدا ادي إيه مساحه الشنطه زي ما حضراتكم شايفين دي الكاميرا ده مكان الكاميرا الخلفيه وادي مساحه الشنطه واسعه جدا زي ما حضراتكم شايفين عربيه عمليه واعتماديه ينقصها فقط التسويق جيد وتوافر قطع الغيار برده يمكن من العيوب اللي ممكن تضايقنا شويه ان سعر اعاده بيعها لكن لو حصل اهتمام زي ما قلت حضراتكم بتسويقها وقطع غيارها اعتقد سعر اعاده البيع بقى اعلى بكثير جدا من الموجود في الفتره الحاليه تعالوا بقى نتفرج على الفئه الاولى اللي احنا منتظرينها باذن الله طبعا تم تصوير الفيديو ده في السعوديه وفي الاغلب باذن الله بنسبه 99% هتنزل بنفس الشكل ده ده حضراتكم شايفين مفيش فوج لايتس ولا في البرواز النيكل الموجود على الفوج لايتس لكن نفس تصميم المصابيح الاماميه شنود خمستاشر زي ما انطرحوا المريات مش ضم لكن بالاشارات. وفتح طبعا البيبان عادي. وادي الشنطة. مفيش فيش كاميرا طبعا. ولا في حساسات خلفية. حتى البرواز اللي على العواكس مش موجود. نكمل كده ونشوف الفروق جوه العربية. من الحاجات اللي هتلفت نظرك طبعا ان الفئة دي ما فيهاش مثبت سرعة. وهو ما فيهاش طبعا. على عكس الفئه الثانيه والشاشه بتكون عاديه شاشه راديو وسي دي وام بي 3 عاديه كمان التكييف بيكون بكر مش مش ديجيتال ولا في شاشه زي الفئه الثانيه لكن التخشيب موجود واللون البيج الجميل الرائع ده موجود وبصراحه من وجهه نظري ان الفئه دي مميزه جدا اتمنى نزول الفئه دي ما يتاخرش يعني سريعا كده اقول لحضراتكم تجهيزات الامان في العربيه في الفئتين هنلاقي طبعا اتنين وسائد هوائيه واحده للساق وواحده للراكب الامامي وحزام الامان ثلاثي النقاط ونظام فرامل معناه الانغلاق ونظام اي بي دي او نظام توزيع الفرامل وطبعا خاصيه البريك اسيست او مساعد الفرامل ومنع السرقه امبلايزر وانذار الامان كل عناصر الامان اللي بقول لحضراتكم دي موجوده في فئه الجي ال اللي لسه نزلتش وفئه الجي ال اكس المتوفره حاليا طبعا فئه الجي ال اكس هيزيد فيها بس بالنسبه لعناصر الامان هي حساسات الركن الخلفيه وهنا بنكون خلصنا الفيديو الخاص بالعربية والفئة اللي هتنزل منها فئة جي اللي اكس اتمنى يكون الفيديو عجبكم هطلب منكم تدعمونا باللايك والاشتراك وضغط علامة الجرس سلام عليكم ورحمة الله